لكل شخص تأذى من حدا وقرر انه يبتعد عن الناس قد ما فيه واقتنع بفكره انه هيك اريح له لانه الدنيا بطل فيها امان وما عاد بامكانه يوسع بحده خليني اقول له انه عم بيحط حاله بقفص هيدا مش حل هيدا اسمه هروب من الواقع خوف من المواجهه واعتراف انه هو انسان ضعيف ومش قد التحدي بمدرسه الحياه اذا سقطت ومرجعت وقفت على اجراك وحاربت رح تغرق وشوي شوي رح تخسر كل شي حلو موجود بحياتك. توكل على الله وما تخاف إلا منه وعيش حياتك مثل ما لازم